Paras pyöräilymuistoni on jo vuonna 1983 ajamani rundan. Lähdimme ajamaan Mutalasta ja matkaa oli kaiken kaikkiaan 310 kilometriä. Sattuu vielä todella upea keli ja pimeessä ensimmäiset 50-60 kilometrit olivat, olivat todella kyllä ikimuistoisia. Liikenneturva.